Hei ja tervetuloa katsomaan Red Dead Redemptionia. Täällä palataan koneella onlineissa. Tää on vasta tullut tosiaan julki, en kyllä muista milloin tarkalleen, mutta ei oo kau kauhean öö. kauan ollut tota saatavilla. Mutta mä haluan tehdä pari ponttia, niin käydään lävitte vaikka. Otetaan joku näistä ja mennään. Mm, otetaanko tää keskimmäinen? tässä olisi niinku. Kaksi dollarin kuvaa se on pakko tarkoittaa, että se on hyvä. Mutta, mutta, meidän pitäisi nyt mennä... Ei, ei, ei sinne. Miks mä laito sinne merkin, kun sinne on jo valmiina toi reitti? Hei. Nyt huomaa, että on hyvin hereillä. Kyllä mä koitan saada se elävänä tosiaan. Takasi jos vaan on mahdollista, mutta... Mm, se välillä on mahdollista ja välillä ei. Tässä on aika paljon niin kuin, tavaraa, mitä voi vaan voi löytää tälleen sattumaan. Mitä? Mitä hittoo? Mitä sä... Mitä sä Mikä sulla nyt on? Mitä sä nyt omistat? Mitä? Mitä? Mitä? Mene maahan, mene, mene, mene maahan, mene maahan, mene maahan, mene maahan, mene maahan, mene maahan, mene maahan. Mene maahan. Mene maahan. Mistä tää on tehty tai joku Terminaattori, herra? Eh... <totit> eh, nyt... Mä vaan kiipeen täällä kiveä tässä samaan aikaan. Onko tää se targetti? Ai tää oli se mun... Eiköhän se nyt kuollut? Ai tää oli se mun targetti. Mä mietinkin, miksi se ei kuole? Mitä <totit> ei... Mä luulen, vaan kun... joku... Mä luulen, että tää on vaan joku niin kun, sivullinen... Täällä mun reitin varrella. No sehän reitti ei eihän sen tähän ollut. Sehän oli tänne. Entä, en mä osta tai kuoli. Musta tuntuu, että tää on vaan niinku. Mitä se hevonen teet? Hevonen. Se ei niin pahasti. Kyllä mulla on aika paljon verta tossa olallaan. Aha, aha, aha. No niin. Mihin sä meinaat juosta, herra? Tai kävellä, anteeksi. Mihin sä, mihin sä meinaat mennä? Et? No kuka, kuka se nyt täällä auttaa, ei? Hei, jos pysäy vaan, niin mä ei heitä. Ei se nyt Jeesus tulee. Ei tule helvetti, eikä Jeesus nyt. Jos nyt vaan pysäyt, niin mä heitän tätä. Pysähdy. Kyllä, ja pyys kyllä killisti, että se on niinku... Välillä se on parempi, jos joku pyytää, niin totella, mutta... Ja kuitenkin haluan ottaa kiinni, niin ehkä me... Joo, ehkä me laitetaan nyt sut niinku köydellä kiinni. Ihan samaa mieltään. Think you are. Tying me up. No siis... Son of tota, mä luulen olevani... ...mies joka parantaa tätä maailmaa. Emme kyllä ole. Meidän meidän rejäyttää noin? Pysikö mä oon mun noin niin... Hei hevonen, pysy takana, pysy takana! Kuulit jätkät eikä he ihan rausalta, ihan tuntematon mies, voi meihän mukaan, mutta... Ei ole ensimmäinen kerta, kun tuntematon mies mukana, eikö mitään. Hyvin pahalla päällä tää on, tää kaveri. Mä en kyllä lukenut, mitä sinä luki, että miten vaarallinen tämä on, mutta... kyllä se on kymmenen isku päähän, niin pehmittää kovimmankin miehen. Oi! Elä kato, elä naura. Sä et nähnyt mitään, hei. Hei. Entäs mä pääs menemään ja sit kerro kellikkiin? Ehkä nyt ei se enää. Joo, siis mä tuon tämän teille kyllä. Vai mitä he... Mitä? I'll find you, damn it. Joo, mä tuon tän... Ihan just. Sitä ei niinku kiinnosta sille, Lähetti mut viisi minuuttia sitten hakemaan tän ja mä oon niinku heti takaisin. Ei se edes siis katsoa mua nyt, se kattoi just ohi musta Tää on vähän niinku... No, viedään se sille se koittaa esittää niinku hankalasti saatavaa no. Mitä? Antakseni... <laughs> Mitä se sanoo mulle? Käydään kattoo sitä meidän vankia tänne Onko sillä eri hattu? Mihin se... Etkä sä nyt jättänyt sitä selli-ovea auki? Ei herra Et sä nyt sitä auki jättänyt? On siinäkin meillä niinku... Voiko täällä tää luuttia? Voidaan luuttia tää? Joo, ei mitään, ei tässä... Älä... No, eipä tää tajua mitään tää kaveri. Onko sillä mitään sanottavaa? Onko mitään, mitään niinku... Pyydät anteeksi vaikka tai. Kokeillaan mennä tänne ja otetaan täältä joku toinen ponti. Tää alue paljon tämmöstä niinku näköistä. Tuo aavikko on ihan kiva, mutta kun mä oon vähän liikaa aikaa sitten. Onks se. Mä on tossa jo. Täältä mä tykkään ottaa pontit itse. No niin, katsotaan mitä meillä nyt on on tää yksittäinen kaveri, koska mä en ollut kahta kuljettaa. Mulla ei... tohon mahdu tohon mun hevosen pää. Tää on kyllä erittäin nätti tää peli, ei hyvänä aika. Tiettyihin aikoihin. Ai, meillä on mulla tämmönen metalli Katotaas, mikä siellä... joku otus menee siellä. hyvänä Tommusta ääntä niinku Suomessa mikään pitää. Ai nyt... nyt alko. Nyt alkoi lampu välkkymään, katsotaan. Mitä enemmän se välkkyy, sitä lähempänä me ollaan. Siellä menee jotain eläimiä. Toivottavasti mikä puuma ei hyökkää mennäkin. Tää kyllä nyt yhtään kovempaa. Nyt tää on opentu. Eli me ollaan oikealle pois. Tässä epilepsia epilepsiä kohta? Se kohta alkaa suusta valuumaan vaahtaa. Katsotaan mitä me saadaan täällä, täällä joku... Mikä se on? Hmm, Ollaan neljä löydettyä näitä coinsissa. Nice. Ja nyt mennään vihdoin kaappaamaan se meidän ponti. Onko se tuolla se meidän kaveri? Mitä on? Onkin tulta siellä on. Näkö jää tätä meidän hevonen tähän? Oottele sinä siinä, niin sulla on varmaan vieläkin se epilepsia kohtas menossa. Kato, tuli... Se tuli toi hevonen merkki niin se tykkää meistä enemmän, kuin me se tänne. Onko tää niinku joku sun tapa kertoa mulle, että sä tykkää musta? Haluut olla yksin täällä, niinkö? Niinkö? Kas mä vähän silitän sua? mä harjaan? Kato, mä harjaan sua nyt vähän niin... Ehkä sä voit unohtaa sen lampujutu. Kas me ei pää, päällä edellä hypätä tänne jokeen täällä? Voi laittaa. Voi laittaa. että... menee vähän kipeeks kyllä toi. Mä varovasti varovasti laskeutumaan Ei mitään, elikää katso tänne älkää, ei, ei oo mitää, hyvin kaikki on, hyvin on kaikki Mennisin muuten kuolla, mulla on elämät ihan lopussa Kato, tuolahan menee se meidän jätkää Onks se toi? Onks toi se toi meidän jätkää? Sen on niinku just tommonen lamppu päälle, täällä mä oon. Sen takia tää oli niin helppo pontilu kun... Onks se toisi jätkä? Ei se voi, eiks on tämä? Aa, se on kalastamassa Eikä mä nyt herran kalastuspäivää mennä pilaamaan? Jos me koitetaan silleen sniikkaavasti ottaa toi, heti kun tää on jätkä kävelee tohon Niin heitetään nämä meidän Älä nyt, nyt menee kiveen päälle hyvää on se ihan hölmy nyt kun tää kävelee tää lampumies tonne Otetaan se kiinni Koitetaan olla vahingoittamatta ketään Kuka ei nähneet mitään, kuka ei nähneet mitään Ota nyt ihan raussa, ota ihan rauha. joo joo Ota ihan rauha. Mä näy oh, ei näy se... sanoin, että ei tehdä mitään. Mä sanoin, että ei ammuta ketään, mutta tää nyt meni tähän. Me tarvitaan jotain isompia asioita. tällä yläpuolella. Nyt se meni se tossa. Täällä yläpuolella vielä kaverit. Tulee vissiin alas. Noniin. Sehän meni niinku suunniteltiin, että ei tapeta ketään. Hei. Haluutko sä itse kävellä vai tuutko mun hevosen takana? Se tulee mun hevosen takana. Elä nyt vaan siihen pieneen, elää huku siihen. Et huku. Nyt se yskii. Elää hukuu! Eikä se hukkunut. Mun on melkein Sori, tää on niinku, pitää tarkistaa et sulle ei mitään vaarallista sun. Kyllä. Joo toi oli vaarallinen esiinä, toi sun... Ei sun tarvii mua etsiä, kun mä oon ihan tässä. Tota... Tota... Sinä siinä, niin... Mietköhän sä pääsit niistä itse irti? Somebody do something. Toivon mukaan pääsit nimittäin. Mä lähden tästä menemään, niin ei muuta kun jatko. Hey, niin kuin illan jatka. Tää on No en mä nyt se on voi... Onks se niinku oikeesti luuleeksi, että mä pääsit nästä menemään? Siis jos sä tietäsit, miten... Tota... Lain kuulijaa, mä on. Ehkä jos tarjoat mulle kympin, niin mä pääsen Ei sillä ole kymppiä. Ei se, se ei ole kymppiä. Sinne vaan muiden... ...mukaan juhlimaan. Ei se mulle laulanut, hei. Et se... Sehän äkkiä enää, enää missä. Tähän niinku se, ellei. sille laulaa, mutta ei mulle on ihan rauhassa Mä kuulin just jonkun karhun täällä metässä Kuulin ihan niinku tässä jonkun niin karhun muutamassa Okei sanokaa kommenteissa jos näette jotain, koska mä en näe mitään <laughs> mikä sinä menee niin. Ei se oo No ei näy karhoa, en tiedä sitä. Voi kamala hevon Menkää pois, talon on karhu! Mitä ihmettä?! Voi kamala! mene, mene hevone, hevonen! Menee! vauhtia, nyt vauhtia. Se tule, tulee, se tulee! Kipitä! Kipitä! Mene! Mene! äkki. Ei! Ei vasen! Oikee! Oikee! Mene! Mene! Ei! Vih, jumala! Heivon, oot se kunnossa? Aha! Aha, sä jätät mut tänne, niinkö? Okei, okay, se... Huuh, oh, minne se karhu meni? Mistä kun tuli kuuma? Ei se oo, kivi. Oi, kamala! Ja vielä näin pimeetä että ettei niinku ollu mitään mahdollisuutta nähdä. sitä. Sä vaan niinku hylkäsit tänne hevonen. Oletko tosissaan? Tää niinku lähti menemään vasemmalle, mä yritin kääntyä tohon... Mä yritin ton päälle, että jos se tulee tohon päälle, niin me hypätään alas, mutta... Mä en tiedä, mä edes lähtee. Kyllä, menee jotain jälkiä. Siinä meni jotain. Uff, se joku ampuu siellä. Ui, kamala. Ehkä se karhu on tuolla. Ehkä se on tuolla. Täällä oli joku pelaaja, niin saattaa hyökitä sen kinppuun. Ei ihan varma, mitä tää tekee. Kumpien... Mitä? Nyt on mun kimpussa, hei! Hei, mitä te nyt haluatte multa, hei! Ota sitä! Ota! Niin, toinen äsipä! Niin, anna tulla, anna tulla! Niin, kannatteko antaa tulla? Mitä? Kaksi, kaksi yhtä vasteita! Varasen karhu tulee kohta tänne, niin. Meidän molemmat. molemmat teet tänne. Karselma, niin. Kaksi yhden. ei oo reiluut. Hei. Niin. No niin, no niin, no niin. Anna... Ohu! ei kukaan näki kukaan, ei nähnyt kukaan. Hevonen että se kerro, älä kerro. Sä et, Hei, sä et nähnyt mitään. Sä et... Hyvä. Jatka, jatka matki. Mene ohi, mene. Ja vaan. Hyvä. hyvä. hattu takas. Mä en tiedä minkä takia ne mulle sut, mä vaan katsoin. Mutta siinä oli vähän Red Dead Redemptionia. Toivottavasti tykkäsit tästä episodista. Tää oli ihan hauska tehdä minusta. Tää oli niinku yllättävän tota, erilaista tälleen kuvatakki ja näin edespäin. Niin. Jos pidit videosta, niin paina tykkää. Jos haluat nähdä jatkossa samanlaisia videoita, mä pelaan kanssa paljon pyssypelejä ja näin edespäin, niin tilaa kanava. Silleen sä näet ne videot heti, kun ne tulee julki. Mutta ei muuta kuin näkemiin.